Можуть зарядити гаджети та зігрітися. 150 генераторів встановлюватимуть по Хмельницькому керуючій компанії, якщо у місті не буде електрики протягом 24 годин. Підшкодовання вартості генератора, за яких умов відбуватиметься компенсація. Прийняв бій на острові Зміїний. Як 24-річний прикордонник ділиться спогадами про ніч з 23 на 24 лютого, про полон, погрози розстрілами та пропаганду росіян. 22 січня 2023 року, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Водяне Ясенувацького району Донецької області, загинув старший лейтенант Ілья Матиюк. Чоловік родом з Красилівської громади. Ілья був 1999 року народження. Цю інформацію підтвердила Красилівська міська голова Ніла Островська. Про дату та час поховання воїна у громаді повідомлять додатково. Стало відомо про загибель ще одного військовослужбовця з Хмельниччини Романа Поліщука. Чоловік проживав у селі Міцівці. Роман був 1981 року народження. Загинув військовий під час артилерійського обстрілу у районі населеного пункту Спірне Бахмутського району Донецької області. Цю інформацію підтвердили у Новодонаєвецькій громаді. Дату та час поховання воїна повідомлять додатково. Станом на 24 січня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 122 тисячі російських військових. Противник втратив 3 тисячі танка та 6284 тисяч бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 2148 артилерійських систем, 448 реактивних систем, залпового вогню та 220 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 289 літаків. 1897 безпілотних літальних апаратів та 281 гелікоптер, автомобільної техніки та автоцистерн – 4944 одиниці, спеціальної техніки – 194. За 335 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 18 кораблів та катерів, збито 749 крилатих ракет.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 Наталя Сідова, Юрій Чорний, Дем'ян Цегольник – Суспільне новини. Хмельниччина. 24-річний прикордонник Іля прийняв бій на острові Зміїний в разніці 24 лютого.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 Другий раз поїхати, не зараз. За словами Іліді -Діо, в ніж з 23 на 24 лютого саме змінився з наряду. Раз змінився десь в 11 й годині вечора знаряду. Пішов на відпочинок, зайшов в кубрик, поки чай заварив там попити, попив чаю, ліг, ліг на кровать вже тільки якраз засинатив. Через годинки-дві зайшов черговий і каже, давайте швидко тривога.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 Після полону вступив до Національної академії Державної прикордонної служби, розповідає Іллі Діордієв. 2020 року я поступав один раз, мене велика не пропустило. Я почекав знову рік. Все пройшов, мандатну комісію не пройшов. І це не третій раз. Все-таки судьба сказала – йди, вчися. За словами Іллі Діордієв, у полоні до нині перебуває частина військовослужбовців, в котрі потрапили у полон на Зміїному. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини. Хмельницький.